Гледам хората до мен и ясна тя за себе си старае се да постигна колкото се може целите си. Искам да достигна безпредели идеите си, да знам, че истински са и винаги ще се до мен. Колкото и да съм голям кретем, па ще имат полза от мен и ще се смеем в трудните ми моменти, няма да помнят за мен. Дори когато съм подава в труден, За тях ден. Когато имам проблем, казвам неща, които не мисля, но винаги ще помня кой, когато до мен е бил, кой от мен се е крил, кой от мен е стъргъл, кой на кой е бил, кой сърцето ми е разбил, с кого съм споделял. Подавал съм ръка на колко от тях съм видял кръговете и сега приятели се тези, на които съм се доверил. Някой паза тайни други знаят преди да съм споделил. Думите са ложа, думите са болка, думите са радост, думите са част от моята слабост. Думите са ложа, думите са болка, думите са радост, думите са част от моята слабост. да се доверя. Гледам на тях различно с муцина, ще го споделя. Ще те наранях, ако желаят да го направят, но веднъж оценят лите. никога няма да забравят. Има хора, които ме познават по-добре от самия мен. Трудно би ги предал, ще знам, че винаги ще се смен. Напускайте, ме свикнах, на това няма проблем слезечко преживяно но бърнат гърпи ни пламен за мен. Другите са кожа, Душа, думите са Бога, думите са радост Думите са част от моята слабост Думите са ножа Думите са Бога, думите са радост